Αφού οι γονείς σας θα διασκεδάσουν το Σαββατοκύριακο, θα κάνουμε το ίδιο. Η μαμά και η μπαμπά θα πέρασουν υπέροχα. Οι δυο τους, μόνοι, σε σκηνές στο δάσος. Ωαου, πρωινό, σε κτηρισμένο σε στυλ μπουφέ, ποικιλία μόνο για ένα. Α, είναι για το Σάρτ του Άνσιν. Στα Ταϊλαντέζικα, στο στόμα μου. Είναι μια Ταϊλαντέζικη γιορτίο που τιμούμε τους προαγόνους μα και άλλα φινασμένα πνεύματα, προσφέροντα Υπάρχει η γιορτή που τιμά φαντάσματα και ταΐζει εμένα. Θα περιμένεις. Η γιορτή είναι απόψε. Και για να την ετοιμάσω, χρειάζομαι τους καλύτερους βοηθούς μου. Καλύτερους? Είναι προφανές πως μιλάς για μένα. Αν και καταλαβαίνω πως δεν μπορείς να το πεις λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Αν μιλάς για το τι που έριξα, καταλάβω στο ορίζι Όταν δεν θα έχουμε δουλειά, έχουμε πολλά να κάνουμε Η γιαγιά έχει λίγιο παιδιά Ας μην ξεχνάτε το πνεύμα της γιορτής Που είναι να σερβίρετε τόλους νόστιμων φαγητών Σε εμένα, εμένα και πολλά εμένα Όχι, Σκράτς, σκοπός της γιορτής είναι η προσφορά Πρέπει να καλέσεις τους φίλους σου Θα πεινάνε και αυτοί Όχι, oh, αυτό δεν γίνεται, για Βλέπεις, yeah. δεν έχω καθόλου φίλους Σκράτς, έχεις φίλους, ο Τζεφ είναι Τζεφ δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος είναι. Ξέρεις, ο τα, ζ, ε, Αλλά, εντάξει. Σου κόλλησε και εσένα αυτό με την ορθογραφία. Καλώ! τα καλέσω τον Τζετ. Είσαστε ευχαριστημένοι. Πολύ. Τέλεια. Λύπνο στο σπίτι σου. Φίλε, νιώθω ίδιο και ερχόμαστε πιο κοντά οι δύο. Το νιώθεις, εγώ το νιώθω, το νιώθω πολύ. Α, ναι, το νιώθω. Παρεπιπτόντως, τι σου άρεσουν τα καφτερά, έτσι. Όχι, όχι καθόλου. Η φινετσά τη υγεία μου δεν τα έχει. Κυριολεκτικά με πιάνε μια φωτιά εδώ. εντάξει, το είναι ταϊλανδές ζυκοφεστιβάλ φαγητού. Αυτό το φαγητό πρέπει να είναι, Τρώς λίγο ξερορίζι και τέλος. Εντάξει, ούχου, ρύζι! Εντάξει, Τσεφ, εντάξει. Και το πιο σημαντικό, τι αν μην το πεις πουθέκα. Τώρα, κάντε τα ντάμπλιξ, μικρά πουγκάκια σαν αυτό.